можете noge da ставите у одређени положај. Значи, једну ногу треба да запаците ако је ово линија по којој стоји, треба да запаците са стране linije, тако да стопало буде э горњим делом на површини. Трећ. Од одакле кнете седете и урадите пак Kada se sve to slije, to izgleda ovako. Prvo ćete probati da gledajte ovakav pad. Znači, a, kad podvijete nogu, pustite noge do ovdje ukosno gore, pri čemu vam ruke stoje ovdje. Znači, još jedan. Kad da gledajte ovdje. I da ustanete na isti ovakav pad. Znači još jednom, ovo, i nakred. E, ovo znači da podostavnemo u ovoj poziciji, moje ruke čuvaju moju glavu i e, gornji deo dela, e, e, gornji deo glavi. A moge čuvaju ostatnje. Čuvaju od toga da ako neko pada na vas, ili ako neko pokuša dođuna alko nego udo do padate pokušate da onda vaše noge tu mogu da čuvaju ako proba da problem da zaobiđe problem problem je šutirati kad su vam noge pod Možete da ga blokirate ili šta već. Naci hoću da pobate ovodavde. Ovo io. Ovo. Ovo. E sad Brada, kada idete u nazad, brada ide ka grudima tako da glava ne sve da dodiruje podluku. Znači, kada krenete u nazad, brada ka grudima. Ovako. I kada ustajete, znači moment ustajenje je takav da ona zadnja noga koja je bila podvijena ostaje ovako, ne ovako. Jer ako ovako stavite nogu dok budete htjeli da ustete ovo plače neće on dati ovako ili ovako da ustavite. Pa će to da izgleda ovako. Pa <laughs> da skoči i da vas vraće nazad. Međutim, noga i tako trebala već da stoji ovako, na početku pada. Tako da preko ovoga veoma ovako možete pukujima da pređete i da ustavite. Tako da to sve ovako izgleda. kada kad padnete i treba brzo odustanete. Na čini padnete i treba ono odustanete. Na mestu gde ste bili. Međutim, moguće je da se pojavi potreba da padnete, ali da morate da dalje od mesta gde ste bili jer može se da se suku napavlače i tako dalje. To znači da morate da uradite sljedeće. I da odustanete dalje. Znači, još jedno, odavljajte i dalje. E, sad ću vam pokraća što vam Znači, sjećate se ove pozicije, zavlacite nogu, kleknete i sedmite. Kad se to desi, noga koja je napred, obično stoji sa kolanom koje je više. Bližna noga podvijena stoji sa kolanom koje je bližna. E, sad, okrenete glavu suprotno od podignutog kolena, to jest na stranu uh, kolena, to jest sa jedne noge koja je I onda skupljene ruke i skupljena kolena prebacite preko ramena gde poleno mora. Ali tako. Da ćeš je da. No? Kad sede, da? sad skupljene ruke i skupljite kolena naravno grada je kada ljudima prepacite preko ramena gde je koleno podigotu, to jest gde je noga bila naprijed i uradite ovo e sad a, treba da se dođe ne na koleno Znači, ne možete povraditi ovo. Pa ovo zato što da je ovo tvrda podloga, pogrešili ste koleno. Treba da se dočekate na prste prednje noge. Dači u ovom blok tu prsti, pa onda koleno spustite pa onda ide pravo. A dakle, koleno, praktično samo preklizi preko kad su vam ruke tu, dok padnate, ako neko padne na vas, ništa ne može da vas vas. Ništa. Dok noge s njim možda bude kasne. Znači, glava i grudi koji su vam otvoreni, ovako. S druge strane, u borilačkom smisku, ako ovako ostavite ruke, svako ko zna šta radi, on će pokušati da vam stane na tu ruku. Na meni. Znači, ako on pada, pade, padaj tako da Deži, i tako da padaj tako da proširiš ruhe. Joj, na ruku, ode privremeno voto. Odavde ne treba mogu sa <laughs> da ovo. Samo ovo je e, to znači, pa, ste padali napred, ruke su vam bile ovak Sad, kad padete nazad, ruke su u istoj hodnici. Znači, ako je bilo ovako, kad padete nazad, isti. Proverite. Formu trogla, da uradite padu nazad, ustanete i da stojite u istoj hodni trogla. Znači, Zavrte formu trogla, urade de fapt din acest. Încărepte îi stoiți pe o istei pomitor undabia, bez de rulmeniu de despachei.